پچیس منحرف ارکان پنجاب کمشنر سکندر سلطان راجہ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا ہے نے فیصلے میں کہا کہ منحرف ارکان پنجاب اسمبلی سے متعلق فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس منظور کر لیا ہے ڈی سیٹ ہونے والے منحرف اراکین پنجاب اسمبلی میں راجہ صغیر احمد ملے غلام رسول سنگا سعید اکبر خان محمد اجمل علیم خان نذیر چوہان محمد امین ذوالکرن ملک نعمان لنگڑیال محمد سلمان زوار وڑائچ، نذیر احمد خان فدا حسین زہرہ بطول محمد طاہر عائشہ نواز ساجدہ یوسف ہارون عمران گل عزمہ کاردار ملک اسد اجاز مسیح سپتین رضا موسی تا خان کھوسا، میاں خالد محمود مہر محمد اسلم اور فیصل حیات شامل ہیں ڈی سیٹ ہونے والوں میں پانچ ارکان کا تعلق علیم خان گروپ سے ہے چار ارکان کا تعلق اسد کھوکر گروپ جبکہ سولہ ارکان کا تعلق ترین خان گروپ سے ہے ڈی سیٹ ہوئے ارکان اسمبلی کن کن حلقوں سے منتخب ہوئے آئیے جانتے ہیں ڈی سیٹ ہوئے راجستگیت پی پی 7 راول پنڈی سے ملے غرام رسول سانگا پی پی تراسی خوشاب سے سعید اکبر نوانی پی پی 90 بھکر سے منتخب ہوئے تھے محمد اجمل چیمہ پی پی ستانوے فیصل آباد عبدالعلیم خان پی پی ایک سو اٹھانوے لاہور نذیر شہان پی پی ایک سو ست لاہور امین ذوالکنین پی پی ایک سو ستر لاہور ملک نعمان لنگڑیال پی پی دو سو دو سلمان نئی پی پی دو سو سترہ ملتان سے منتخب ہوئے تھے زبار حسین وڑائش پی پی دو سو چوبیس نذیر احمد خان پی پی دو سو اٹھائیس فدا حسین پی پی دو سو سینتیس بہاول نگر زہرہ بطول پی پی دو سو بہتر مظفر گڑھ لالہ طاہر پی پی دو سو بیاسی لیا اسد کھوکر پی پی ایک سو لاہور سے منتخب ہوئے تھے محمد سپتے رضا پی پی دو سو تہتر مظفر گڑھ محسن خان کھوسا پی پی دو سو اٹھاسی ڈی جی خان میاں خالد محمود پی پی ایک سو چالیس شیخو مہر محمد اسلم پی پی ایک جھنگ ریسل حیاء جبوانہ پی پی ایک جھنگ سے کامیاب قرار پائے تھے آئیشہ نواز ڈبلیو تین مخصوص نشست ساجدہ یوسف ڈبلیو تین مخصوص نشست عزمہ کاردہ ڈبلیو تین مخصوص نشست ہارون عمران گل این ایم تین اقلیتی نشست ایجاز مسی این ایم تین اقلیتی نشست پر رکنے پنجاب اسملی منتخب ہوئے تھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے پنجاب میں ڈی سیٹ ہونے والے پچیس میں سے پانچ ارکان مخصوص نشستوں پر تھے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ڈی سیٹ ہونے والی پانچ مخصوص نشستیں فوری طور پر انہیں ملیں گی الیکشن کمیشن کا موقف پی ٹی آئی کے دعوے کے برعکس ہے ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہوگا جس کے بعد مخصوص سیٹوں کا فیصلہ ہوگا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں پر الیکشن کے بعد اسمبلی میں دوبارہ تناسب طے ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد کی بطور قائد حزب اختلاف تقرری کی درخواست منظور کر لی اسپیکر قومی اسمبلی نے قائد حزب اختلاف کے تقرر کی منظوری قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار دو ہزار سات کے قاعدہ انتالیس کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے دی